Це будинок – подружжя пенсіонерів, що живуть у селі Новояковлівка. Ворожий снаряд поцілив прямо у стелю житлової споруди. Оно бачите, ось ці золоті сюди. Аби не димали, воно б, може, пролетіло, якраз би мене і жінку в садку. в садок, я вам покажу. Я йшла на Чи впала, чи кинуло мене, а дед далі туди, в садочок. Страшно було чи ні? Та страшно, звісно, що страшно. Ми з поводинку виїхали, да, цей, це під мамою мене стало, і достатньо цей будинок, і ми сюди переїхали вже два місяці дочерень. Угу. Туди на цей тільки навізували собачку кормити як я Перший прильот у нас там стався 18 травня. Нараш нам розбили. 24 числа було шість прильотів у двір. Усі в кулух хати по периметру. ви бачили, вікна вибиті, трері вибиті. Наробило, наробило ділу. Вчора ми там, що змогли, трошки ще вивезли з віщей. Я вже чу чула, що в на нашій співенні десь вже почалася жара. Так. О, прийшли сюди, я ж в кліку лежила, була, поки, в, в била. Ой, била. Страшно все згадувати. Ну, сумки наготовлені з документами, тривожна валізка, це наготові. Прийшла до дядька з чоловіком. Він каже, ви туди, кажу, ховатися, пішли до тебе. Поїхав ще жінку з магазина, забрав, вона отут і йшла вже, доходила. Ми тільки спіли в яму смотрову в гараж спуститися. І пішов перший перельот, ну, тут -за, на, на вигоні. Далі другий прильот тут був то, теж рідом, ну і в тому десяти метрів від гаража до ньохувалися. Ну, слава Богу, там хороші, довсті двері, желізні, і я думаю, що це нам спасло життя. Розкоплювалося, все сипалося, все чорно було. Я щось стояв воно, зробила з нього, на кусочки порвала. Не треба їй пахати. 15 метрів, 20 метрів від сюди. Прильоти були, я знаю, мабуть, 3-4 прильоти було в этом Ну, коротше побити, сипер побило, вікна повилітали, побило, коротше все. Вуча нічого, не чую на, на, на, на Факт, що я їх ну, сюди положив, ну, загнав, а сам починається заходити. Вони жахливо, в мене ног збило, я так вийду. Коли зять, каже «Ти живий, ти живий. Залізь туди. Скільки вже було приєдння, я нічого не чую, тому що така голова навіть зберігеться». Під час ворожих атак у селі Новояковлівка травмувалися двоє людей. Будинки мирних жителів зазнали руйнувань. Також під час обстрілів поранило й цього собаку. Нині їм опікується голова Комишеваської територіальної громади Юрій Карапетян. «Юго ранило. — Теж зачепило, так? Да, — Так, да, рано. У нас найбільше страждає це селище Новоякарівка та Магдалинівка, Новоякарівський старостинський округ. Систематичні обстріли житлових будинків, де проживає цивільне населення. Ми бачимо, які руйнування, пошкодження. Руйнують, люди виїжджають. Альонан Анталуха, новини на Суспільному, Запоріжжя.